في المدينة العليا في مدينة القصر وجزء اخر من النوافذ ديالها بعد ذلك الوقت، غير السياحة الدينية القطب الديني والعسكري يستقطب كل كلها اذا هذا اولا خصنا وكل سياحة سياحة خصنا نديرو ونعرفوا تلك السياحه اشنو هي المتطلبات ديالها المتطلبات ديال السياحه الايكولوجيه ماشي هي المتطلبات ديال السياحه الشرقيه ماشي هي المتطلبات السياحه التراثيه يمكننا كذلك نضيف ما يسمى دابا حاليا السياحه التقافيه دوك أساسا إذا بغينا نعطيو واحد المفروض للسياحة هو أولا يحددو هاد هذه ديال السياحة وكل نوع لواحد الخصوصية ديالو، دوك خاصة تجمع المعطيات الخاصة بكل قطاع قطاع، وبالتالي من بعد يمكننا نشوفو واحد النظرة تكاملية ما بين هاد القطاعات كيفاش كل قطاع ينمي واحد القطاع آخر. مثلاً قطع السياحه الشرقيه اللي دابا كاين بور السياحه المتنوعه دونك واحد